اب جو یہ سال بدلے گا یقین دلاؤ کہ میرا حال بدلے گا اسے خیال نہیں ہے میرا قسم کاؤ کہ اس کا خیال بدلے گا